Helt konkret så har vi i de sidste par måneder, eller det vil så sige, at vi startede egentlig for år tilbage med at kigge på parkeringsdata i kommunerne, fordi at vi selv har oplevet som brugere af af byerne rundt om i landet, at det kan være bøvlet, når man kommer til et nyt sted og finder ud af, hvor man egentlig parkere henne. og man kan ligge og køre rundt længe, og så kommer man ind i en trættede gade, og så kan man pludselig ikke komme ud igen, eller så kommer man ind og finder endelig en parkeringsplads, og så er der en tidsbegrænsning, som ikke er tilstrækkelig. Og der begyndte vi så at kigge på åbne data med parkering fra kommunerne igen. Og så har vi været i gang med en proces, hvor vi har været ved at arbejde og ind alle de her data for at skabe et, en, en parkeringsapp eller en, en webapp, som, som det bliver på map.park.dk hvor man kan gå ind og så simpelthen, søge en, en adresse, en lokation, en destination, hvor man skal hen og så finde parkeringspladser i, i området og hvad der er begrænsninger og så med udgangspunkt i det og, og, og, og ens telefons geolokation, så simpelthen få en rutevejledning hen til, til den her parkeringsplads.